Його заарештували органи КДБ СРСР у липні 1972 другого. За проукраїнські погляди, засудили до чотирьох років позбавлення волі в таборах суворого режиму. На той час в мене була рожева мрія, а вона вже реалізовувалася. Відомий вчений металознавець брав мене аспірантом до себе. Я вже склав кандидатські екзамени, ну і я себе бачив. Ну так, якщо відкинути скромність ну, в майбутньому в доктором технічних наук. І, але але ні в якому разі не політв'язним. Ну, формулювання було на той час досить таким страшним, яке перекреслювало все подальше життя. Матвіюк Каї на ґрунті націоналістичних переконань з метою підриву та послаблення радянської влади протягом 1969-1972 років систематично зберігав, виготовляв та розповсюджував антирадянські матеріали, в яких містилися наклепницькі вигадки на радянський суспільний лад, а також з цією метою усно проводив антирадянську агітацію. Я працював викладачем в уманському техніку механізації. Ми почали вже цікавитися історією України. Почали робити якісь спроби про відродження національної культури і мови. На той час ми були добре обізнані із самвидавськими творами Валентина Мороза. І ми були знайомі із твором Івана Дзюби «Інтернаціональній черносифікації», де пояснювалося відхиленням від ленінської національної політики. Згодом майор Черкаського обласного КГБ Павленко назвав обнаглєлі, але ми по вас ударимо і крепко ударимо. Після цього 13 липня 1972 року я був арештований органами КГБ. Етапами Кузьму Матвіюка доправили до мордовських таборів, де він і відбував покарання. Серед антирадянщиків різних національностей у мордовських таборах більша половина була українці. Кузьма Іванович розповідає, що там усі зусилля влади були направлені на те, щоб знищити людину морально. Умови та відношення були нелюдськими. В одну із нічних змін, працюючи на фугувальному верстаті, чоловік втратив пальці лівої руки. У таборах політв'язень Кузьма Метвіюк познайомився з В'ячеславом Чорноволом та Василем Стусом. Там я від них від Чорновола, від Стуса Зокрема, почув, що ну, для мене це було незрозуміло і я не, не, не вірю, що Україна скоро здобуде незалежність це фантастика. Це щось хлопці перебору хлопців. Але до влади спочатку прийдуть мерзотники і кримінальні елементи. Так, так Відбув я покарання в таборах рівно чотири роки. Звільнився я вночі 13 липня 1976 року. Для порівняння Кузьма Іванович показує дві світлини різницею чотири роки. На фото справа він до політичного ув'язнення, а зліва після. Репресовано радянською владою Кузьму Матвіюка реабілітували лише у 1990 році. Свою боротьбу за вільну Україну 80-річний Козьма Іванович продовжує досі, як громадський діяч, селянин, батько трьох дітей та дідусь п'яти онуків.